18 квітня в районі Бахмута ножині. Ножині, поранення м'яких тканин, ноги, руки і спина. У перев'язучні хірургічного відділення Хмельницької міської лікарні хірург Михайло Соболь робить перев'язку пораненому військовослужбовцю. Обробляє рани та замість старих ставить нові тампони. Печаль? Та У Гмельницькій лікарні Михайло Соболь працює з травня 1997 року. На момент аварії на Чорнобильській АЕС – асистент на кафедрі хірургії факультету удосконалення лікарів Вінницького медичного інституту. Звідти, розповідає, і потрапив до медико-санітарного батальйону. Приїхали ми на початку червня 1986 року. В Славуті був сформований медико-санітарний батальйон. «Розгорнути по штатах військового часу. Пізніше всіх клініцистів, за ще нас двох хірургів і одного лікаря терапевта замінили санітарними лікарями. По приїзду в Вільчу, там саме був розгорнутий медико-санітарний батальйон, та по верхівках дерева 27 кілометрів від Чорнобиля, на території середньої школи, в приспособлених приміщеннях ми розвернулися». І знаходився я особисто там десь до середини липня. Найперше, каже Михайло Соболь, займалися медичними оглядами призваних військовослужбовців. Назбирали полки цивільної оборони і з Прикарпатського військового округу, естонський полк був. Вертольотний полк, який стояв, і ми туди їздили, оглядали їх, знаходився від нас десь кілометрів 5-6, не більше, і вони закидали піском реактором. Окрім військових, каже Михайло Соболю, медики надавали допомогу і місцевому населенню, яке там залишилось. Я був командиром операційно-перев'язуваного взводу, який був розгорнутий в приспособлених приміщеннях і на базі автомобіля ГАЗ-66. Була розмова, автоперев'язування, вони працювали. Тому що ті умови, в яких ми знаходилися, вони не давали змоги проводити будь-які, навіть простіші оперативні втручання. Людей залишилося дуже мало, дуже мало. І залишилося, як правило, більше здоров'я, тому що таких хворих, які потребували нашого минулого втручання, не було. Ліквідатор каже, не було методу достовірного визначення рівня радіації. Ці накоплені, накоплювач, як ми їх там їх називали, вони були постійно при нас. Два тижні поносив в а там нулі. Друго, були індикатори в вигляді авторучки, вигляді авторучки. Поїхавши в Львівський полк, цивільної оборони. Мені там вдалося один, так сказати, займеть. По дорозі звідти туди і назад доза була 300 млрентген, а тут за 10-12 днів показувало нулі. Тому точно визначити зону, яку ми там отримали, це неможливо було. Найкраще Михайло Соболь із перебування у Чорнобильській зоні запам'ятав пральний комбінат. Поїхали в Поліське, там був розгорнутий пральний комбінат пересувний, і оглядали працюючих. Туди назбирали кого тільки можна було. Після нашого огляду їх половину треба було звільняти. Там хворих було достатньо. Михайло Соболь розповідає, багато його колег, з якими він працював під час ліквідації, вже немає в живих. З деякими, що залишився живих, підтримує добрі відносини по сьогоднішній день. Вчора ми виписали одного, який знаходиться в нас, у відділенні хірургічному. На жаль, перенесі чоловік інсульт, ампутований, обидві ноги, 82 роки. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні Новини, Хмельницький.